لا أحد يشرح علي في ضحى ولا عصر لن نويت أهل حالي وفضلت المسير لن نصدر من هومي ومن جارتها صار ما يملك صبر لا قليل ولا كثير الحياه صعب من الموت والدنيا عباد يا صدري من حومي ومن كره الدحار صار ما يملك صبر لا قليل ولا كثير الحياه اصحاب يا ترى عمرك قصير، يا الله إني طالبك يا المعين المقتدر، تعرف بحالي ولا غيرك بحالي خبير، عثره ما يثير عليّ، وأدنا ما تك الصدر، وثره ما يبكي. وتصنع ضحكة السن لو طال السحر وتظهر بني الخير لو حالي ويا الله بحظن يقديني الحسن المصير وأسألك عفوك لي المفارق وعبرة القهر ومن من انتك على الشايب يعود غريق جمر لا يمكن يردد ويسكت الضمير ما ذبحني غير فرقاه يا رب القدار ترحمه وتحول بينه وبين الزمحرير تجعله في جنة الخلد ماخر البشار لا اله احد ادعوه غيرك ولا غيرك يدعي لا اله احد